اس کے فارمیٹرک آرڈ کی ساری کیبل ہیں باریک باریک کر کے میں کی کیبل بتا دوں گا اس کی یہ ہمارا فارمیٹر کارڈ جو میں نے نکالا فارمیٹر کارڈ میں اس کو لگا رہا ہوں जो जो केबल्स है کلر کے ساتھ کلر میچ کرنا بلیک کے ساتھ بلیک بلو کے ساتھ بلو اسی طرح تو سیکھو وہ लास्ट میں इसका हेड फिट करूंगा ये इसका हेड है ठीक है प्रोटीन प्रोटीन करेंगे वो डालो प्रोटीन स्लोली धीरे-धीरे कर रहे हैं لگا بنگاؤں میں کو اب میں اس پرنٹر کا ڈیمو بھیج لوں گا جس کو ٹیسٹ پیج کہتے ہیں ٹیسٹ پیج دینے کے لیے آپ نے سب سے پہلے پرنٹر کو آف کرنے سب سے پہلے اپنے پرنٹر کو آن کرنے میں آپ کو تحفہ دوبارہ بتا رہا ہوں پرنٹر کو آن کر کے پرنٹر پیپر لگائیں جس نے پرنٹ آن پیپر پک کر لیا آپ اس پرنٹر کو آف کر دیں अब प्रिंटर को ऑफ करने के बाद ये जो पहला बटन पॉज लॉक इसको लॉन्ग प्रेस करके अपने प्रिंटर को ऑन कर देना इससे ये होगा कि आपके प्रिंटर का जो टेस्ट पेज है वो आ जाएगा بند کریں